Мої вітання! Цей випуск присвячується тим, хто вважає, що у Китаї немає капіталізму, у Китаї соціалізм зі справжньою комуністичною партією на чолі, державний капіталізм – це система, що працює на користь народу, Китай – це просто економічне диво. Починаємо! Корпорація Foxconn посідає чільне місце у виробництві електроніки є найбільшим у світі контрактним ОЕМ-виробником електроніки, що здійснює складання високотехнологічної продукції на замовлення компаній, які займаються розробкою і продажем, але не мають власного виробництва. Бренди, які звертаються до послуг Foxconn, це Canon, Sony, Microsoft, Amazon, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Dell, Hewlett-Packard, Cisco, Intel, Apple і багато інших. Apple найбільший замовник у Foxconn, про найвідомішу яблучну компанію ми ще згадаємо. Для забезпечення процесу складання такого широкого спектру електроніки потрібно багато працівників. Для них потрібні гідні умови праці, хороші зарплати, соціальні гарантії, як нам здається, якщо працювати в компанії зі світовим ім'ям. Але за фактом у нас занадто бурхлива уява щодо цього. 2010 рік закарбувався в пам'яті китайців як рік масових самогубств працівників на фабриках Foxconn через нестерпні умови праці, низку заробітну плату, погані умови проживання в гуртожитках і жорстоке ставлення адміністрації. У відповідь на такі безпрецедентні заходи щодо привернення уваги з боку працівників до своїх проблем, компанія вжила низку загальних заходів для виправлення своєї репутації. Було проведено мітинги проти самогубств, створено гарячу лінію та організовано низку розважальних заходів. Як бачите, вирішували питання докорінно і з усієї сили. Також суспільного тиску зазнала і Apple. Зацікавлені споживачі вимагали етичної продукції. Щоб впоратися з піар-кризою, Apple звернулася за допомогою до Асоціації справедливої праці. Через місяць перевірок на виробництвах було виявлено низку порушень трудових стандартів, але промовчали про жорстоке управління і тиск на працівників. Також із цим звітом не були ознайомлені робітники. По-іншому і бути не могло. Асоціація справедливої праці фінансується Apple. По суті, жодних заходів щодо поліпшення умов праці вжито не було. Foxconn, а слідом за нею Apple, рятували свою репутацію. Через два роки неурядова організація SECOMN Зайнялася власним розслідуванням і виявила, що порушення трудових прав на заводах залишаються нормою. Секом відвідала виробничі майданчики Foxconn у Дженчжоу, провінції Хеннань і Шенчжені, де більшість опитаних працюють на виробничих лініях Apple. Як виявилося, в компанії є профспілка, але вона досить специфічна. Більшість працівників не знають навіщо вона потрібна і чим має займатися. Членство в цій профспілці примусово. Базова початкова заробітна плата становить 1550 юанів. Через 9 місяців можна пройти професійну атестацію, і якщо вона успішна, то заробіток підвищиться до 1800 юанів. Є також обов'язкові статті витрат, а саме оплата гортожитку 150 юанів, внесок соціального страхування 124 юані, страхування житла 77,5 юанів, Відрахування на харчування у виробничій їдальні у звичайні робочі дні 300 юанів. Нехитра арифметика і 1148,5 юанів намагаються зігріти вашу кишеню. Якщо хочеться заробляти більше, то є понаднормові. У пік сезону працівник має 70-80 годин. Але після розголосу умов праці компанія пообіцяла скоротити понаднормові роботи до 36 годин на місяць. Через рік виявилося, що компанія не тільки не виконала свою обіцянку, а й збільшила норми продуктивності. Приміром, раніше працівник повинен був оглянути і упакувати в пластиковий пакет 120 айпадів, а тепер 135. Таким чином, понаднормова робота на виробничих лініях Apple залишилася надмірною і набагато перевищує юридичні норми Китаю, а проблема надмірної понаднормової роботи завжди викликана стислими термінами поставок, які вимагають яблучники. Часто працівникам не вдається виконати виробничий план, що тягне за собою продовження робочої зміни ДОТи, доки норма не буде виконана. Такого роду понаднормова робота оплачується в меншому обсязі, або не оплачується зовсім. Крім цього, працівники зобов'язані відвідувати робочі наради, на них керівництво читає лекції про низьку продуктивність праці, велику кількість браку, дисциплінарні проблеми і таке інше. Поширеним явищем на підприємствах Foxconn є публічне приниження і образа співробітників. Прямо на робочому місці на працівника можуть кричати, говорити образи щодо його розумового або фізичного розвитку. Деяких змушують писати пояснювальні записки на суворо визначену кількість слів, у яких вони мають визнати свій проступок і покаятися. Читати ці пояснювальні потрібно перед усім колективом. Далеко не завжди такі працівники є тими, хто дійсно провинився. Також, як покарання, практикуються переведені на іншу роботу на певну кількість змін – від підмітання газону до миття туалетів. Ще варто згадати про графік малого великого тижня. Це означає, що один робочий тиждень – шестиденний, а другий – семиденний. Заниження кількості випадків виробничого травматизму також має місце, оскільки це безпосередньо впливає на річну премію управлінської ланки. Умови в гуртожитках залишають бажати кращого. У звичайних гуртожитках люди живуть по 8 осіб у кімнаті. Є гуртожитки, спроєктовані на кшталт квартир із трьома спальнями і однією вітальною. Кожна з кімнат, включно з вітальною, заставлена двоярусними ліжками. У кожній такій квартирі живе 20-30 осіб. Їм заборонено використовувати електротехніку з високим рівнем споживання енергії – фен, ноутбук, електрочайник і таке інше. У разі порушення цього правила адміністрація конфісковує таку техніку до моменту, поки працівник не звільниться або не переїде на інше місце. Вище я вже згадував про гарячу лінію для співробітників, куди вони можуть звернутися за поясненнями, допомогою у вирішенні спору на робочому місці або скаргою. 95% співробітників ніколи не зверталися на гарячу лінію. Ті ж, хто звернувся, були повністю розчаровані. Співробітнику, який поскаржився на конфлікти з начальником, порадили звільнитися. Інший звернувся з приводу на виплати понаднормових. Його звернення передали його ж начальнику, і це ще більше погіршило становище працівника. У 2012 році компанія визнала, що деякий час використовувала працю 14-річних, аргументуючи це тим, що вони брали участь у програмі стажування. Учні та студенти проходять стажування на обраних навчальним закладом підприємствах. За збігом обставин, учні університету з Шеньяня працювали в цехах Фокскон міста Яньтай. Робота, яку виконували студенти, ніяким чином не була пов'язана з їхніми курсовими або атестаційними роботами. За відмову від програми стажування, школа погрожувала просто не видати диплом. У Китаї офіційно можна працювати з 16 років. Може всі ці жахи компенсуються довгою відпусткою і хорошими відпускними? Як би не так. Щорічна відпустка становить 5 днів. Оскільки більшість працівників – це приїжджі з інших міст, до цього часу не вистачає, щоб дістатися додому. Можливо, так було тільки раніше? А на сьогоднішній день керівництво компанії радикально змінило ставлення до працівників? Останні дані показують, що місць з мінімальною оплатою, що перевищує 2000 юанів, дуже мало. Зарплата виробничих робітників Foxconn коливається в районі, а часто нижча за цю суму. Ще компанія стала вдаватися до найму співробітників за допомогою агентств з найму. Працівник підписує договір з агентством, а агентство в свою чергу здає його в оренду фабрикам Foxconn. Таким чином компанія вбиває декількох зайців одночасно. У разі виникнення необхідності в скороченні частини персоналу, за неї це роблять агентства, оскільки формально працівники не є співробітниками Foxconn, що допомагає уникати негативу в інфополі під час масових звільнень, відхиляти претензії щодо заробітної плати та умов праці. На різних складальних лініях і в цехах з кожним співробітником укладаються різні трудові угоди, що ускладнює консолідацію у відстоюванні своїх прав перед роботодавцем. Має місце як прямий, так і непрямий примус до звільнення за власним бажанням у ті моменти, коли компанія планує масові скорочення. Вінцем беззаконня, що відбувається, можна назвати антиковідні заходи в житті керівництвом компанії. У зв'язку з пандемією COVID-19 влада Китаю оголосила політику нульової терпимості. Компанії сприйняли це специфічно. У жовтні 2022 року Foxconn оголосила про повну блокаду на заводі в місті Дженчжоу провінції Хенай і перехід на автономний режим роботи. Кількість працівників заводу становить понад 200 тисяч осіб. Потрібно розуміти, що гуртожитки, цехи підприємства, їдальні, лікарня та інші допоміжні будівлі розташовані на одній території, утворюючи з собою місто в місті. Вся ця територія має огорожу. Працівників не забезпечили достатньою кількістю їжі та води, засобами індивідуального захисту, вивезенням побутових відходів і сміття. Тих, чиї аналізи дали позитивний результат, відправляли на карантин. По мірі погіршення епідеміологічної ситуації примусили обідати в кімнатах гуртожитків. При цьому все одно потрібно було ходити на роботу з понаднормовими. А все тому, що саме ця фабрика забезпечує половину всього обсягу випуску iPhone 14 у світі. Як ви розумієте, з'явилася явна загроза зриву планів. Через такі обставини деякі працівники прийняли рішення тікати. Адміністрація Foxconn продовжувала запевняти в пресі, що темпи виробництва залишаються на колишньому рівні. Працівники забезпечуються всім необхідним у мірі можливостей і загалом усе непогано. Допоки внутрішню мережу TikTok, WeChat, Weibo та інші соцмережі не заполонили відео та повідомлення про групи людей із дорожніми валізами та ручною поклажею, які йдуть багато кілометрів, відео супроводжувалося відповідними коментарями. Це були працівники фабрики, які добиралися додому у свої міста. Найбайдужі місцеві жителі залишали біля дороги воду і провізію. Тільки після цього адміністрація визнала проблему. Публічно заявивши, що робить усе можливе, готова відпустити співробітників, які бажають повернутися додому і надати їм для цього транспорт. Співробітники зі свого боку мають надати негативний тест не більше, ніж триденної давності – місце реєстрації проживання і зобов'язатися не залишати його після прибуття. Паралельно з усім, що відбувається, для залучення нових співробітників замість тих, хто пішов додому, компанія оголосила новий набір на фабрику, обіцяючи хороші бонуси. Тим же, хто побажав покинути фабрику, пообіцяла виплату компенсації в розмірі 10 000 юанів. Це приблизно 1400 доларів. Подумалися чи що? Та ні. Виявилося, що новоприйняті працівники можуть розраховувати на бонуси тільки в тому разі, якщо вони залишаться на фабриці до березня 2023 року. А тим, хто вирішив піти, виплата 10 тисяч здійснюватиметься двома частинами. Така поведінка адміністрації призвела до масових протестів серед усіх робітників. І вже з 22 на 23 листопада спалахнуло справжнє повстання, яке приїхало придушувати охоронні формування. Після закінчення заворушень керівництво Компанії виступили з заявою про збій у системі під час нарахування виплат. Але не варто хвилюватися, всі недоліки усунуто і виплати вже почалися. Ось таким чином йдуть справи в одному з виробничих гігантів Китаю. З самого його заснування і по сьогодні нічого не змінюється. Найжорстокіша експлуатація працівників заради забезпечення максимального прибутку власникам і акціонерам. Ніякого соціалізму, ніякої комуністичної партії в справжньому її прояві, ніякої користі для звичайних громадян. Переслідування тільки однієї мети – максимізації прибутків. Можна подумати, мовляв, це одна компанія, в інших усе нормально. Або просто саме мені ненависний Foxconn. Але на жаль. Співробітниця компанії Pinduoduo померла від перевтоми у віці 22 років, працюючи у графіку 996 з понаднормовими з 9 ранку до 9 вечора 6 днів на тиждень. Співробітник служби доставки Alibaba на знак протесту проти невиплаченої заробітної плати підпалив себе перед офісом компанії. Спроба кур'єром служби доставки їжі зарізати себе. Причина – надмірні плани, огидне ставлення, необґрунтовані штрафи і штрафи за участь у страйку. Такі випадки досить поширені, але через автономність китайського інтернету, про них та й про положення робочих загалом, мало що відомо, навіть якщо цілеспрямовано цікавитися. А ви поцікавтеся, не потрібно думати, що такий стан речей притаманний тільки Китаю. Це не злий сі, не жадібні власники Foxconn, не акціонери Alibaba, це система, а вони лише її породження. Китай вирішив піти шляхом впровадження капіталістичних інструментів за соціалістичного господарювання. Ось те, що вийшло. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисний. Цікавтесь, аналізуйте, дійте.